مرحبا أصدقائي سأروي لكم قصة قصيرة وجدتها في شبكة الإنترنت وأعجبتني بدأ القطار بالتحرك وكان هناك رجل يريد أن يلحق بالقطار فركض وراءه حتى لحق به وهو يصعد بالقطار وقعت منه فردة حذاء فخلع الفردة الثانية ورماها بجوار الفردة الأولى فلما سأله صديقه لم رميت الفردة الثانية، أخبره حتى ينتفع بهما من يجدهما، فهو بنفسه لن يستفيد بفردة واحدة، وكذلك من يجد الفردة الأخرى لن يستفيد منها. شكراً مع السلامة.